فيديو مؤثر جدا، أجمل لحظات الروح الرياضية في تاريخ كرة القدم. السلام عليكم متابعي قناة هاي الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. ما يجعلنا نحب كرة القدم هو الشغف والروح الجميلة وحبنا لفرقنا واحترام اللاعبين لبعضهم البعض وفي هذا الفيديو سنشاهد معا أجمل لحظات الروح الرياضية في تاريخ كرة القدم لنبدأ حاول حارس المرمى هنا الانقضاض على الكرة ولكنه يبدو أنه ارتطم بهذا اللاعب وأسقطه أرضا فتعرض اللاعب لحالة بلع اللسان فيمكنكم أن تشاهدوا لاعبي الخصم وكيف كانوا خائفين للغاية وطلبوا الطبيب فوراً حتى يقوم بإسعاف اللاعب على الأرض حسناً لم يتركه أبداً إلى أن تحسنت حالته وأصبح جيداً ووقف على قدميه لنتابع هذه الحالة وكيف تم علاجها لنشاهد كيف ت هذا الطفل الصغير ليواسي حارس المرمى هذا ويقوم باحتضانه يمكنكم أن تتابعوا البكاء الشديد بين الحارس وهذا الطفل لأنه خسر في المباراة هذا اللاعب بينما يجري ليقوم بأخذ الكرة تابع كيف تعرقل اللاعب ليرتطم خصمه برأسه بهذا الشكل كما ترون ولكن يبدو أن اللاعبين أوقفوا المباراة وطلبوا من الحكم استدعاء الطبيب فورا ليعالج هذا اللاعب والذي يبدو أنه أصيب بضربة قوية على رأسه بهذا الشكل لنتابع معاً حارس المرمى هذا والذي خرج من مرماه لكن يبدو أن لاعب الخصم قام بالدوس على قدمه وبدلاً من القيام باستغلال الفرصة وتسجيل هدف قام اللاعب بكل روح جميلة بإخراج الكرة بهذا الشكل من الملعب لأنه تسبب بإصابة الحارس والذي سقط أرضا وبالطبع كان بإمكان اللاعب أن يسجل هدفا من هذا المكان لكنه رفض وأخرج الكرة لنشاهد هذا المدافع والذي جرى نحو الكرة لكنه حاول أن يقوم بإعطائها للحارس فأصيب بنفس اللحظة فتابعوا لاعب الخصم كيف أخرج الكرة كنوع من الاحترام بسبب أن اللاعب لم يكمل بسبب إصابة وليس لشيء آخر لنتابع معاً الروح الرياضية الجميلة لهذا اللاعب والذي تقدم بهذا الشكل داخل منطقة الجزاء وسقط فطلب من الحكم أن يقوم بإلغاء ركلة الجزاء لأن لا أحد لمسه وهو سقط من تلقاء نفسه روح رياضية رائعة جداً يمكنكم أن تشاهدوا هنا فينيسيوس جونيور وكيف قام بالوصول إلى هذا المكان خارج الملعب وقبل أن يقوم بالدوس على الشعار قام بالقفز عنه كاحترام لشعار ريال مدريد لنتابع معا في هذه اللقطة كيف حاول هذا اللاعب أن يعرقل خصمه، فسقط الأخير بهذا الشكل لوحده دون أن يلمسه أحد فحاول الحكم طرد اللاعب بالبطاقة الصفراء الثانية لكن اللاعب اعترف للحكم أن لا أحد لمسه وهو سقط من تلقاء نفسه لنشاهد لحظة الاحترام الرائعة والمميزة بين ريكاردو كاكا وهذا اللاعب حاول اللاعب الوصول إلى الكرة فقام بإخراجها من الملعب وقام بكسر كاميرا المصور الذي بجانب الملعب بهذا الشكل بعد أن قام بدفعها نشاهد لاعب سلافيا براغ وكيف قام بمساعدة المصور على إيقاف الكاميرا مجددا ليكمل عمله ولكن يبدو أن كاميرة هذه الموظفة قد تضررت. ارتقى هذا اللاعب من فوق لاعب الخصم حتى يضرب الكرة فيمكنكم أن تتابعوا لولا أن قام خصمه بإمساكه لسقط على عنقه وتأذى بشكل كبير للغاية. تقدم هذا اللاعب وداخل منطقة الجزاء سدد هذه الكرة وأحرز هذا الهدف الجميل لكن ما لم أحد ينتبه له هو أن الحارس ارتطم رأسه بهذا الشكل بالقائم ويبدو أنه تعرض لحالة بلع اللسان فتابعوا اللاعب كيف قام بإنقاذه بسرعة قبل أن يصل الفريق الطبي في هذه المباراة والتي جمعت فريق برشلونة وفريق قادش لنتابع معاً كيف تم ايقاف المباراه من قبل الحكم ليقوم بارسال احد المسعفين الطبيين لاحد الاشخاص من الجماهير والتي انتابته نوبه قلبيه شديده داخل المدرجات وهو احد مشجعي قادش ويمكنكم ان تشاهدوا الحارس كيف قام بامساك عبوه الاسعافات لإصالها بهذه الطريقه الى الجماهير حتى تصل الى فريق الاسعاف الطبي. لحظة جميلة ورائعة تستحق الكثير من الاحترام. تدخل قوي من هذا اللاعب على لاعب المنتخب الألماني فيمكنكم أن تتابعوا ضربة القدم بوجهه بهذا الشكل فسقط الأخير وردًا. وهنا لنتابع عملية إسعافه قبل أن يطرد هذا اللاعب بالبطاقة الحمراء وأثناء خروجه قام بمرافقة اللاعب الألماني لأنه تسبب بضرر كبير له. يمكنكم أن تشاهدوا هذا المدافع كيف أصيب بشد عضلي وتوقف عن الجارية فقام لاعب الخصم هنا باحترامه والوقوف كما ترون أمامكم حتى يتأكدوا من سلامة اللاعب لحظة جميلة ورائعة ومميزة للروح الرياضية من قبل لاعب الخصم يمكنكم أن تشاهدوا بعد أن سجل فريق برشلونة هدفاً كيف اخذ يرقص تياجو ودانيل الفيش بهذا الشكل لياتي هنا بيول ويجبرهم على التوقف واحترام الخصم والا يرقصوا بهذا الشكل الاستفزازي. يمكنكم ان تتابعوا رونالدو وهو يقوم بإصعاف حارس فيا ريال والذي يبدو انه تعرض لاصابه لكن يبدو انها كانت اصابه طفيفه. اصيب لاعب رايو وسقط ارضا فتابعوا رونالدو وكيف ذهب اليه ليقوم بعمل شد عضلي بهذا الشكل أو تمرينات كما ترون أمامكم سدد ليونيل ميسي بهذا الشكل القوي كرة لترتطم بوجه كريستيانو رونالدو فتابعوا كيف ذهب ميسي للاعتذار من رونالدو لأن الكرة ارتطمت به يمكنكم أن تتابعوا مشجعي أرسنال كيف أظهروا دعمهم لكريستيانو رونالدو خلال جولة ضخمة من الدوري الإنجليزي بالتصفيق له عندما أتت الدقيقة السابعة تماماً من المباراة وأيضاً في جولة أخرى أظهرت جماهير ليفربول دعمهم لكريستيانو رونالدو بعد وفاة أحد ولديه بعد عملية ولادة صعبة لزوجته يمكنكم أن تشاهدوا كمية الاحترام لهذا اللاعب الكبير يمكنكم أن تتابعوا هنا كيف ارتطم ليونيل ميسي بعد أن حاول ضرب هذه الكرة بحارس مرمى نابولي بهذا الشكل وهنا بينما هما نائمان على الأرض تابع ميسي كيف يوسيه ويسلم عليه ويعتذر أيضا بسبب هذه الضربة القوية بعد أن أضاع لاعب تشلسي ركلة الجزاء الأخيرة هذه وفاز فريق توتنهام تابع الجميع كيف ذهب ليحتفلوا مع الحارس هوغلوريس بينما لاعب واحد ذهب للاعب تشلسي لمواساته على هذه الخسارة لنشاهد هنا هذا الصدق الذي يتمتع به ساديو ماني اذ وصلت اليه الكرة بهذا الشكل لترتطم بالقائم ثم بيده ليعترف للحكم ان هناك لمسة يد عليه ليلغي هذا الهدف. لنتابع كيف سقط حارس المرمى ارضا واصيب وبهذا الشكل كانت الكرة واقفة. فقام هذا اللاعب بالتقدم بهذا الشكل حتى يقوم بتعريض الكرة إلى زملائه فقام زميله بإمساك الكرة بيديه ورفض إكمال اللاعب بسبب الحارس المصاب لنتابع هنا هذه التسديدة القوية من فرانك ريبري والذي قام بهذا الشكل بتصديها ألا كرفخال ولكن الكرة كانت بصدره وهنا مطالبة بركلة جزاء ليتلقى كرفخال البطاقة الصفراء ويعلن الحكم ركلة جزاء لصالح باير ميونخ، فيقوم فيدال بإضاعتها بهذه الطريقة. يبدو أنه كان متعمدا لإضاعتها كما ترون بهذا الشكل. لنشاهد هنا كريستيانو رونالدو كيف حاول الانقضاض على الكرة فضرب لامبرت في خدمه وأخذ يعتذر له على هذه الضربة الغير مقصودة والتي قام بها. اخلاق عالية من رونالدو ان اعجبك هذا الفيديو من قناه هاي سبور الاخبارية فلا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه جميع الحقوق محفوظة لدى قناه هاي سبور